דוקטור יצחל דרימר, סדרה של שיחות כאן בקונטנט אונאו, שלום לך. שלום. כשאתה לוקח את כל הכלים, מהספרים על הקוד האנושי, על סודות אהבה, על הספר החדש שאתה עמל עליו בימים אלה שיצא לאו בעברית, מהמועד המתאים גם באנגלית בעולם, היית באה ואומר, הרפואה האווטימטיבית יכולה לעזור גם לאנשים שכואב להם והם לא מבינים למה? אמת. איך? כאב הוא רק ביטוי. כאב או לך, תית אורך אם אתה לא מבין את המסר, הכאב גברו ויחליף מקומות אם אתה מבין את המסר, אתה יכול לתת ביטוי או טיפול לגורם ואז לכאב אין יותר מקום להישאר בכדי להודיע לך שמה לא בסדר אז הכאב שלך הוא הברכה שלך, לא הכללה שלך תבין אותו, אנחנו מבינים אותו, יכולים ומטפלים בך בעקבות זה ואז לכאב כבר אין תפקיד, ואז אתה בסדר רפואה אולטימטיבית, תפיסה חדשה, רפואה חדשה, מרכז עם עשרות שנות ניסיון ומאות רבות של מכתבי תודה והכרת תודה. דוקטור יצחק דרימר, תודה רבה לך.